Det bästa med Täby tycker jag att det är närhet. Allting finns här. Man behöver inte ta sig någon annanstans. Att det inte är inte för nära stad men ändå så lagom avstånd. Vi har grönområden på nära håll. Vi har vatten på nära håll. Det finns mycket för barn, det finns mycket för vuxna och det finns mycket för pensionärer. Det är det bästa med Täby.